Тут чересня була, там дуже яблуні були, там забор був загородка, дуже кабачки, там картопля, посадили, лук корчить ще». Жителька Запоріжжя Юлія Полівченко показує вирву, яка утворилася внаслідок влучання ворожої ракети. Каже, в момент вибуху разом із чоловіком та двома дітьми знаходилася вдома. Зізнається, дивом вціліли. «Дома спали, ми спали. Ми почули перший взрив. Він був гучний, протяжний, ну він в землю був. Це нас, мабуть, спазло, що там земля, що ну, якщо б це був асфальт або щось таке, то ну, може, і, якщо ближче до будинку, бо якраз стіна виходить на город, де ми спали. Нас би просто не було. Ми встигли підірватися, дітей похапали, вискочили. Просто чудом не розбилося вікно, воно з рамою випало і не полетілося осколки. Нас берегло трошки. Двома ракетами м 300 російські військові завдали удару по приватному сектору одного з районів Запоріжжя о пів на другу ночі, повідомили в пресслужбі обласної прокуратури. В результаті пошкоджено 40 приватних будинків, зокрема в оселі Юлії Полівченко вибиті вікна та пошкоджений дах. Сейчас повинні кришу накрити, вікна закрутили. Ну, так там ремонт треба робити, ставити вікна. Жити, жити поки там Неможливо, з дітьми точно неможливо. До бабусі не поїдуть. Оце воно, коли ударила волна, я був вже саме, на той стороні будинку, де двері, воно всі рідно тепер кривало. Загляніть сюда. Заглянути, я подивився, усе було ціле, Ну, як було, так і було. В будинку Віталія Гулініщева вибуховою хвилею побило вікна та покрівлю. Чоловік каже, після першого влучання вибіг на вулицю та побачив, як в небі летить друга ракета. Даленя може метрів 150 пламя. Тільки двері прикрив, стався вибух. Я думаю, саме мене положило, за дверима вже в хаті. Я думав, що Влучення було десь у нас, тому що летіло все, те бахало, це саме. потім затихлося. ну я піднявся з колишок, вийшов, вже чую, хтось кричить, вийшли і кричать, ну, живі всі, ну, і кожен гукає, що всі. Зночі на місці допомогу надавали рятувальники, каже речниця держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Баришева. В одному місці, буквально поруч, впало дві ракети. Одна впала з боку вулиці і зруйнувала два гаражі. Друга ракета впала на городі. Вночі від рятувальників працювало 7 одиних степліків та 35 чоликосукового складу. За медичною допомогою звернулися 9 людей, каже секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. Вони отримали легкі ушкодження та від шпиталізації відмовилися. Наразі, після того, як працювали ДСНСники, залучилися наші комунальні підприємства. Це «Кобра» наша оперативна рятувальна служба, це «Запоріжж Римсервіс» і зараз техніка від КПУАШ. Зараз вони всі працюють. Сьогодні вже із резерву місцевого буде виділені будівельні матеріали щодо перекриття дахів, закриття USB-вікон і вивез сміття. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Суспільне новини. Запоріжжя.